Εκπαιδευτικές εφαρμογές σχετικές με προγραμματισμό. Lightbot Το Lightbot είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι βίντεο για την εκμάθηση ενιών προγραμματισμού λογισμικού. Ο στόχος του Lightbot είναι να καθοδηγήσουμε ένα μικρό ρομπότ να περιηγηθεί σε ένα λαβίλθο και να ανάβει τα φώτα. Είμαστε σε θέση να κανονίσουμε τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη για να κατευθύνουμε το ρομπότ να περπατήσει, να στρίψει, να πηδίξει, να ανάψει ένα φως και ούτω καθεξής. Ο λαβήνθος και ο κατάλογος των συμβόλων γίνονται πιο περίπλοκα καθώς τα μαθήματα προοδεύουν. Με τη χρήση αυτών των εντολών μαθαίνουμε τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, όπως παραδείγματος χάριν, βρόχους και διαδικασίες και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να εισάγουμε κώδικα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Code Academy το Code Academy είναι μία διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα που προσφέρει δωρεάν μαθήματα κωδικοποίησης σε γλώσσες προγραμματισμού όπως Python, PHP, JavaScript και Ruby καθώς και γλώσσες επισήμανσης όπως HTML και CSS. Σήμερα η πλατφόρμα έχει πάνω από 24 εκατομμύρια χρήστες που έχουν συμπληρώσει πάνω από 200 εκατομμύρια ασκήσεις. Η ιστοσελίδα προσφέρει ανατροφοδότηση Κονκάρτε για την ολοκλήρωση των ασκήσεων, καθώ και μια λειτουργία που παρακολουθεί την πορεία τη συνολική βαθμολογία μα και την εμφανίσει σε άλλου. Ο διαδικτυακό τόπο επιτρέπει επίση σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει μια νέα διαδικασία χρησιμοποιώντα ένα εργαλείο creator μαθήματο. Το Code Academy αποτελεί μια ενδεδειγμένη επιλογή για όποιον θέλει να μάθει γρήγορα, ευχάριστα και πρακτικά τη γλώσσα ή τι γλώσσε προγραμματισμού που τον ενδιαφέρουν. Code Το Code.org είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και μία δημοφιλή ιστοσελίδα, η οποία στοχεύει στο να ενθαρρύνει του ανθρώπου, ιδιαίτερα του μαθητέ των σχολείων, να μάθουν την επιστήμη των υπολογιστών. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού και η πρωτοβουλία στοχεύει επίση στα σχολεία σε μία προσπάθεια να τα ενθαρρύνει να συμπεριλάβουν περισσότερα μαθήματα σχετικά με την επιστήμη των υπολογιστών στο αναλυτικό του πρόγραμμα.